Готові взяти участь у чемпіонаті, тобто вийти на старт хокейний клуб «Кременчуг», хокейний клуб «Дженералс» Київ і хокейний клуб «Вітязь» Харків. І от вже приблизно так десь місяць шукають ще одну команду, четверту, тобто кількість команд повинна бути на одну більш ніж з підестал пошани, щоб відсіяти одну команду. Але цю команду ніяк не знаходять. Теоретично існує десь на папері Київський сокіл, як флагман, колишній вічизняного хокею. Донбас Донецький відмовився від участі взагалі в усіх змаганнях. І континентальної хокейної ліги там не вийшло. І в національному чемпіонаті після провалу проекту Української хокейної ліги Донбас вирішив взагалі не брати участі в чемпіонаті. Ну і головне це компаньйон. Це взагалі окрема історія, чемпіон України, який от буквально кілька днів тому відмовився від участі в континентальному кубку. Фактично це для представників таких країн, як Україна, там Польща, Угорщина. Це єдине змагання кубкове, де можуть брати чемпіони участь. І от якраз через нестачу фінансування, тобто ну, катастрофічну нестачу, компаньйон змушений був відмовитися від поїздки у Францію на етап, півфінальний етап континенту. З хокею. Ціна питання щодо поїздки саме компаньйоном була 20 тисяч євро. Ну, здавалося, да, от в сучасному спорті, навіть в професіональному спорті, знайти такі гроші було б не проблема, в принципі. Але у компаньйона зараз настільки серйозні проблеми з фінансуванням, команда фактично не готується, не тренується, не виходить на старт чемпіонату. І от підвела, в принципі, всю країну. Тобто, відмовився від участі в континентальному кубку, хоча у 2006 му у нас вже такий випадок був, а так Телескоп. Спортивне відео.